العبدية المطاع، العبدية المطاع فيها فرشة وفيها المتساقليت ديال العبدية المطاع، بيديها صورة ديالها الأصيلة، واحد البنت موصوفة بالجمال، الراعي ديال بابها بخيز ويجبيها، ما بخافش يعطيه هاليوم من, من أجل الراعي، غير راعي غير يعطيه هالما، مشى شراء الخيل وربطها وطلّف ذيك الخيل وعلّف ذيك الخيل. وديك البنت هياك اسمها شد ذيك البنت وركب على الخيل وهرب من ذيك البنت من البلاد إلى بلاد الوالدين ذياله من اللي وصلها نقص ذيك بهما حرر ذيك ذيك الولي الفتيات اللي هرب تنشت عليها صور ذي الماطر نبي الخيالة في كل مناطق المنطقة الشمالية عندهم اللعبة ذي الماطر. ما عندهم شي لعبة دي بتباريضة عندهم اللعبة دي الماطة جابوها من نعم أنا من 2007 هو التاريخ سجل 2090 نعم دابا شحال فيكم ديال الافراد اللي كانوا في الصربة بكم شحال نعم الصربة عندنا تسعود ديال الصربات من نهار سعيد آه نعم شحال المشاركات عندكم هنا عندنا آه نعم المشاركه عندنا هذه الدوره العاشره هذه الدوره العاشره حنا مشاركين فازني نعم كيفاش كانت المشاركه ديالكم هذه العماله المشاركه مزيانه وشنو كاين شويه ديال الوقت فات شويه جا الملعب في القصر الملعب قاصح كيف قال لك يتضروا ولكن الدراريين ما يقدروش شي... يقدروش آه نعم المستوى آه المشاركه ديالكم يعني كيفاش النتيجه اللي حصلتوا عليها النتيجه اللي حصلنا حصلنا على النتيجه على دي دورة ديال لانه كاين الخياله اقوى فرص سعيد ديال 18 في سربا شحال شاركتوا في النهائيه شاركنا في النهائي بجوج من جوج من الفرقه سعود ضربها في جوج 18 18 على دعمهم المستمر وخيال المشاركه الاخرين عاوتاني هما جوج من سربا السيد دبي وخال اللي عندهم في الفرقه ديالو حتى هما الروسيه شاركوا يتبعوهم <تصفيق> ####تخيل أنا معاه السي حمد أه فرجاني فرقة أه ديال حمد فرجاني, أه فرجاني, أه فرجاني أه معاه أنا كل عام كنشارك معاه أنا غادي معاه... وكان كنشكر هاد الناس اللي كيصنعوا لها الشهاده. الخيط ديالنا راه معروف. الكحله العوده, الكحلاء العودة الكحلاء معروفه والعوده الزرقاء معروفه. دابا العوده اللي ربحتوا بها العوده اللي عاد, عاد العام. مليون و سميه ولا والو؟ سميه اول مره ولا؟ اول مره. اول مره. فين هي العاوده ما جبناش البطوله اللي كتسد الموضع العودة يا العودة, يا العودة فين هي دابا اللي آه كتسدي آه رئيس البطوله هي فحضره السلام هي هادي هي هادي بارك الله تبارك الله و خصها شي تغريطه صاحبي هادي فين يا صاحبي لكم شي منصه صاحبي خصكم يكون عندكم العنصر النشوي هنايا العاوده هادي اللي حضره السلام السميه ديالها سميه يعقوب الحسن السميه ديال حضره السلام دار السلام دار السلام اه حضره السلام فورا بارك الله على حضره السلام تبارك الله عليك ياك عرف سميتها تشوفوا بارك الله عليك مزاله وجي حق عندي مسالك كاع